Ära sega, mootan. Mida Vida sa ootad? Kodud, oot. ei, lund. Mis koradi lund? Meil on sügis, hakkame pihta. Tule võit, ära mõelisi, Joosep, sa raiskad teiste aega. Sügis on, mingit lund ei tule. Tule võit, Mis asi sul kohe tuleb? Lumi. See kõik on ikka korras või, Joosep? Äkki ma kutsun kellegi. Ole võit, lund saab. Eelmises videoopsi kirjandusloengus rääkisime lüürilise luule tunnusjoontest. Täna kutsun teid ühes koos lugema Eesti vahest kõige kuulsemat luuletust. Luuletust, mida kümned eestlased on kuuse juures jõuluvanale lugenud. Teate küll seda kumalist napsutanud naabrimeest, kes korda aastas paneb totakad riided selge ja tuleb külla. Juhan Liivi luuletus on kindlasti ka teile juba tuttav. Luuletus koosneb kolmest stroofist, ehk salmist. Stroof on teistest eraldatud värsside rühm ja umbes nagu üks lõik kirjandis on ka stroof luuletuses terviklik osa. Vaatame seda luuletust stroofide kaupa. Kõigepealt lumehelbeke, tasa-tasa, aknale, tasa-tasa. Nagu eelmisest loengus selgus, ei saame enamasti öelda, kus või kunas lüürilise luuletuse tegevus aset leiab. Või tegelikult saame küll. Või mõelda, et lüürikas leiab kõik ased just siis, kui meie teksti loeme. Nii siis, lume helpeke langeb nüüd ja praegu. Milline on selle luuletuse vaatepunkt? Luuletus kõneleb lüürilise mina vaatepunktist ja avab lüürilise mina sisemaailma, tundeid. Luuletused on enamasti lünklikud ja just luge ja ülesanne on, et lüngad enda kokemusele toetudes täita, olla ise see luuletuse mina. Kus me siis oleme? Ma paluksin teil kõigepealt mõelda, kas see, kes vaatab, asub siseruumis ja vaatab, kuidas üks lumehelbeke langeb või asub vaataja õues, kusagil hoovi peal näiteks ja vaatab, kuidas lumehelbeke aknale langeb. Kõutat ette? Aga kujutage ette, et olete oma kodus, istute näiteks tooli peal, oma köögis, oma toas ja vaatate aknast välja ja näete, kuidas lume helbeke langeb. Ei, teeme tegelikult teistmoodi. Mõtleme kõik koos, et meie ise, ei vaatake, see, kes aknast välja vaatab, on näiteks vabariigi president. Just, president istub kadrioorus, vahib aknast välja, muud targemat pole nagu nii teha. Või siis mitte? Luuletus on ikkagi isiklik asi. Oleme parem ikka ise seal toas ja vaatame aknast välja. Lumehelbeke langeb, aga nüüd kujutame ette, et me näeme lumehelbekest üli lähedalt, fokuseerime lumehelbekesse sisse. Ja stop! Teeme hoopis nii, et kaamera võtab vaatajat, kes jälgib lumehelbekest. Vaatame teda hästi hästi lähedalt. Vaatame tema silmi, näojooni. Ja nüüd vaatame järsku kaugemalt. Kas te muidu jätkuvalt istute? Te võite püsti ka kui te laate. Et tähelepanu peab olema koondunud lume lumehelbekesele ja aknale. Aga milline saken on? Kas selline nagu Juhan liiviaegsel aegsel arel? Kas on suur klaasaken või väike akna ruut? Mõnele küsimusele tuleks veel mõelda, kas on soe või külm? Kas on valge, tuli tulipõleb või on toas täielik pimedus? Kolge! Põige tagasi. Ja. E, mida te kuulete? Luuletuses korratakse pidevalt tasa-tasa. Kas tasa-ehk aeglaselt või tasa-ehk vaikselt? Või mõlemad korraga. Aeglaselt ja vaikselt. Aga kes üldse liiguvad aeglaselt ja vaikselt? Murd vargad võib-olla. langeb aeglaselt ja vaikselt aknale. kas ta on üldse aknan jõudnud? Kuhu see lume langeb? Kas akna klaasile või akna aknalauale? Või aknast üldse mööda? Kas ta jätkuvalt langeb või langes aknaklaasile ja on nüüd ära sulanud? Kõik. Kuidas teie seda näete? Ja kui küll mõiet on. Kui oleme tegevuspaigaga tutvust teinud, tasub edasi liikuda. Vaatame teist stroofi tasub meeles hoida, et luuletused on enamasti küll staatilised, nad ei jutusta pikki lugusid, tavaliselt ei mõelda sündmusi välja, aga luuletuse sees jäävad ikkagi aset muutused. Ei tasu vaadata luuletust ainult tervikuna. Võiks mõelda, mis luuletuse vältel muutub. Kas teises stroofis on midagi teist moodi? Nagu viibiks ta tasa-tasa, mõtles tulles ka tasa-tasa. Me oleme jätkuvalt kodus, vaatame jätkuvalt aknast välja. Mis nüüd saab? Läheb veel aeglasemaks. Ja veel vaiksemaks. Nüüd tekib tunne, et see lume helbeke, mis aeglaselt liugleb, hakkab veel viibima ka. Ikka aeglaselt. Teeme vahepeal ühe eksperimendi. Ei tea, kas oleks võimalik mõni sõna ära vahetada, klopsida pisut kreftisemaks. Pagu välja, et kõik võiksid meelde tuletada mõne sõna, mille olete täna kellelegi üelnud. Tuletage meelde ja üritage seda luuletuses kasutada. Vaatame, mis juhtub. No näiteks, nagu viibiks ta tasa-tasa, mõlises tulles ka tasa-tasa. Täiesti teissugune luuletus. Võt see tõttu tulebki luuletusi rahulikult lugeda. Seda nimetatakse ka sisu ja vormi ainuvõimalikuks kooskõlaks, See tähendab, et kui ma mõne sõna ära muudan, muutub kogu luuletus. Kui esimeses stroofis oli tegemist lüürilise kirjeldusega, istusime kodus, vaatasime aknast välja, siis teises stroofis tekib meil vaatajatena tunne, et lumehelbeke mõtleb. Seda nimetatakse isikustamiseks, ehk personifikatsiooniks. lumehelbekesel on inimesele omane võime mõelda. Ja kui lumehelbeke juba mõtleb, siis ta vist pole päris tavaline lumehelpeke. Vaatame edasi. Kolmas stroof pöörab kõik täiesti pea peale. Miks nii tuksud rind? Tasa-tasa. Rahu õtsib sind. Tasa-tasa. Nüüd võiksite minna mõne hea tuttava juurde, ükskõikele. Pange kõrv vastu rinda ja kuulake, kuidas süda tuksub. Minge-minge. Ma seni ootan siin teid. Aga mul pole heluga nagu nii midagi tärgemalt No Tegelikult on see muidugi hoopis teie enda rind, mis tuksub. Kuulete, olge nii vaikselt kui üldse võimalik. Võibolla hakkate kuulma, kui valjult ta on tasakesi. Lausa kõrvu lukustav tasasus. Nii. Vaatame aknast välja, näeme lumehelbekest, mõtleme, kuidas lumehelbeke tulles mõtleb. Nüüd kolmandas stroofis pöördume aga ise enda poole. Selgub, et see, mida vaatasime, on seotud sellega, mida me tunneme. Lumehelbeke pole niisama tilu-lilu, suvaline pläust, mis silma torkas, vaid otseselt seotud meie mõtte maailma tunnetega. Aga kuidas? Ma saan aru, et kusagil on rahu, mis mind otsib, aga vist kusagil mojal, võib võibolla on siin samas, võibolla oskata teie öelda, mida edasi võiks teha, mida võiks kujutada see aken kahe maailma vahel, mida lumehelpeke üldse sümboliseerib, miks see vaikus nii paganama vali on. Aga võt, nende küsimustega võiksite juba ise tegeleda. Paneme lõpetuseks kirja mõned pidepunktid. Esiteks, luuletuse lugemine on üliaeglane protsess. Teiseks, Luuletus kõneleb lüürilise mina vaatepunktist. Kolmandaks, stroof ehk salm on teistest eraldatud värsside rühm. Neljandaks, luulet iseloomustab sisu ja vormi ainu võimalik kooskõla. Ja viiendaks, isikustamine on kõne kujund, kus elutule objektile antakse inimesele omased tunnused. No, näiteks. lumehelbekesele. Kirjatus on